Розбиваємо яйця до цукру. Після того, як ми всі яйця зб'ємо сюди в цю місткість, ми потім е, зб'ємо це міксером. Дуже важливо, щоб все, що тут трапляється, щоб воно відбувалося покроково. Вільгельм Рен каже, до тіста треба додати 8 яєць, 600 грамів цукру, стільки ж апельсинового соку, 950 грамів борошна та розпушувач тіста. Готувати йому допомагає 11-річна пластунка Анастасія Солонина. Дівчина приїхала з села Мужилів Підгаєцької громади. Каже, пекти навчила 100 під час карантину. «Це, можна сказати, моє покликання. Я спробувала е, перше, найлегшого. Мені здається, що це є бисквіт. Я почала з нього, я раніше так випікала і зараз печу". Мафіни розливають у форму і ставлять у піч. Випікатися вони мають 15-20 хвилин при температурі 160 градусів, каже Вільгельм Рен. Він розповів, чим відрізняється німецька випічка від української. «У вас є багато м'якого білого хліба, випічки з білого борошна. В Німеччині ми для свого здоров'я і для дітей робимо 50% білого хліба і 50% хліба з висівками, який називається чорним. Це корисніше, ми вважаємо. Це перша відмінність. Друга – ви робите м'який хліб. У Європі ми не любимо м'якого хліба. Всередині – так, він має бути м'яким, але ззовні – хрустким. Майстер-клас відвідав пластун Христофор Підфігурний. Я вирішив прийти подивитися, як готують люди з наших країн, і як готують про Центральну Європу. Мені це дуже цікаво. Скуштувати мафіни за рецептом Вільгельма прийшла баражанка Галина Гуль. Надзвичайно смачні, дуже м'якенькі. Мені здається, що я в своєму житті такого смачного кекса не коштувала. І буде дуже приємно, якщо пан Вільгельм поділиться своїм рецептом, обов'язково скористаюся. Організував захід керівник Бережанського карітасу Михайло Бугай. Каже, продукти надали волонтери. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.